В дитячо-юнацькій спортивній школі «Олім» обладнали укриттям, тож незабаром вона розпочне свою роботу. Про це на засіданні однієї з профільних депутатських комісій повідомила керівник освітньої галузі міста. Депутатів просять проголосувати за передачу цьому закладу генератора та снігоприбиральної техніки. З метою дійсно ефективного проведення цих занять та тренувань необхідно передати на баланс ділю США генератор потужністю 5,5 кВт, Тобто, він повному обсягу забезпечить подачу електричної енергії в момент аварійних чи планових відключень електричної енергії. Крім того, я хочу зазначити, що в розпорядженні дитячо-настської спортивної школи Оліпс знаходяться ще спортивні комплекси, які також відновлюють свої роботи. Загальна площа спортивних комплексів складає більше 12 гектарів. Тому в умовах зимового періоду, звісно, їм треба передати ще на баланс снігово-биральну машину. Прошу підтримати, тому що тривалий час, ця школа перебувала на простої, зараз є сховище і можливість розміщувати дітей під час повітряних трогов. Тому я вважаю, що це необхідні ті елементи, які будуть це і генератор, і, і прибиральна машина. Прошу підтримати. На комісії депутати проєкт рішення підтримали, остаточне рішення буде прийнято на сесійному засіданні.